Πριν μερικέ μέρε είχα δει κάτι που ανέβασε ένα τύπο που παρακολουθώ στο, στο Instagram, ο Γκάρι Βέινερτσακ, και στο YouTube και στο Facebook. και Παντού βασικά και αυτό. Το, και το έκανα και στα ελληνικά. Αυτό έχει να κάνει με το. Να είστε ευγενικοί. Να είστε σταθεροί, να κρατάτε τι τάσει σα, αλλά παράλληλα να είστε και ευγενικοί. Ωραία. Και λέει εδώ, ξέρω, θα σα προσβάλλει κάποιο. Αν η απάντηση είναι όχι. Και λέει μετά, δεξιά έτσι. Αν ήσουν καλό προ αυτό το άτομο, θα επηρεάζει τη ζωή σου. Όχι, όπω το ξέρω. Ωραία, αφήσου καλά. Βασικά, η απάντηση είναι ότι οτιδήποτε και συμβεί. Είτε είναι online αυτό, είτε είναι offline αυτό. Είτε τον έχει μπλοκάρει. Είτε δεν τον έχει μπλοκάρει. Είτε είναι, ξέρω εγώ, το λέει μπροστά σου, το λέει από την πλάτη σου, οτιδήποτε. Τα τελικά, το συμπέρασμα είναι, οκ. Okay. Όπω και να έχει, ό,τι και να σου κάνει, σου καλά, εσύ. Κράτατε τι τάσει σου. Ακόμα και αυτό, το να αφαιρθεί καλά, είναι μέρο του ότι κρατά τι τάσει σου. Έχει δηλαδή, βγάζει αυτό τη δυναμική, το δυναμισμό δηλαδή. Ενάξει. Τώρα, για περισσότερη ανάλυση ό θα σα πρότεινα σίγουρα να μελετήσετε την 5 εκπαίδευση σε καταμάχη τη πρόσκληση και ειδικά το πρώτο κομμάτι στο οποίο αναφέρω τι 10 δεξιότητε επικοινωνία. Και ειδικά την πρώτη δεξιότητα, την τέταρτη δεξιότητα και τη δέκατη. Όπου έχει να κάνει με το ποια είναι η στάση μα απέναντι στου υποψηφίου μα και το πώ μπορούμε να κρατήσουμε μια πολύ καλή ε, ποσότητα δυναμισμού απέναντί του ώστε να μην ακουγόμαστε και να μην ε, ε, βγαίνουμε ω αλαζόνε απέναντί του. Εντάξει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει να κάνει και με το αν θα έρθουν άνθρωποι, σε εμά αργότερα. Γιατί αν φύγει κάποιο από κοντά σα και έχει μια εικόνα για σας ότι είστε λαζόνε, επειδή πήγατε να καρδίσετε διστάσει, αλλά φερθήκατε εξωγώ υπεροπτικά ή κάτι τέτοιο, μετά δεν θα ξανάρθει σε εσά. Εμένα έχετε πάρα πολλέ φορέ άνθρωποι, νέα, μου είχαν πει όχι στην πρώτη πρόταση, αλλά να κράτησαν επαφή μαζί μου και να ήρθαν μετά σε μένα να συνεργαστούν, γιατί ξέρουν ότι θα του φερθώ με σεβασμό όποια και αν είναι η απόφασή του και του φέρθηκα με σεβασμό και το είδαν αυτό. Okay. Okay. Αν θέλεις να μάθει πώ να γίνεις ακαταμάχητο στην επικοινωνία και πώ να προσκαλείς αποτελεσματικά ανθρώπου σε μια εκδήλωση, στο να μάθουν περισσότερα για τα προϊόντα ή την επιχειρηματική σου ευκαιρία, τότε χρειάζεται να παρακολουθείς την πεντάωρη εκπαίδευση που έχω φτιάξει που ονομάζεται Ακαταμάχητη Πρόσκληση. Μπες στο GreekCoach.gr, κάθετος invite, μάθε περισσότερα για το τι καλύπτω σε αυτή την εκπαίδευση και είμαι σίγουρο ότι θα την βρει εξαιρετικά χρήσιμη. GreekCoach.gr, κάθετο invite.